أهلا وسهلا بكم تحياتي أهلا أميرة أهلا إسماعيل إسماعيل قالت لي أسمع. قالت لي إسماعيل صبرا قلت لها أسمى عيل صبري أهلا وسهلا غسان أرجو أن تعمل بعض الطقوس حتى تكتمل الفائدة وتتمكن من الفهم والإدراك بالتطبيق ا آه غسان انا لا اعطي طقوس فهمت انا اعطي كيف تصل الى آه قيام بطقوسك انت وحدك يعني انت الذي تختار الطقوس نتاعك آه على خاطر انا مانيش آه عندي الطقوس نتاعي انا خاصين بيا فهمت آه من الاحسن يعني انك انت تجد الطقوس نتاعك اهلا ساره اهلا جماعه الكل آه كما قلت لكم يعني وديما نعاود نقول آه انا الغلطه يمكن اللي عملتها في حياتي هو اني ياسر تعمقت في هذه الامور فهمت ما كنتش نشبع فهمت وهذا ضيع لي آه عشرين سنه من عمري عشرين سنه من عمري آه يعني وانا ابحث في هذه الامور تعبتني ياسر فهمت يعني وفي الاخير يعني آه الانسان الغنوصية لا يحتاج أن تعرف كل شيء كما قلت لك الحياة قصيرة لا يمكن أن نعلم كل شيء ما نجمش نعرف كل شيء ما نجموش ما نجموش لازم واحد يشد في حاجة برك و... ويتقنها ويسمع للآخرين ويستفيد منهم يعني يأخذ تجربة الآخرين ويتعلم منهم ويتعلم التجارب متاحهم فهمت إذا هذا هو معناتها النصيحة لا تعقد الأمور لا تعقد الأمور. باريما ما هدف الإنسان بعد الخلود؟ إحنا وصلنا للخلود لكي نتحدث ما هدف الإنسان بعد الخلود. يعني هذا السؤال يعني كأنك يعني تقول لي ما هدف الإنسان أن يصبح أن يصبح ربا؟ وهل هناك أفضل من الرب؟ يعني أظن يعني لو الإنسان أصبح رب بالفعل أو الإنسانية أصبحت رب سوف يسير العالم أكثر عدلا وأكثر نظاما وأكثر أشياء ما فماش حاجة يعني نعمة أو نسميها نعمة يعني حظ في الوجود أفضل من الحياة يعني هذه مسألة عندها الناس المتشائمين يقول لك الحياة عذاب وكذا بالفعل هي الحياة عذاب وكذا ولكن أيضا الحياة لذيذة فهمت انا كما قلت لكم يا كاسيس لا اؤمن بالموت لا بالموت ولا بالولاده فهمت يعني هي حتى الغنوصيه فما قوله غنوصيه تقول لو علم الانسان الحقيقه لكان عندما يولد اليه مولود يبكي كما يبكي الطفل وعندما يموت انسان يفرح ويضحك ويقوم الاعراس يعني الحياة لازمك تؤمن إن الحياة مش راحة، الحياة عذاب في عذاب في عذاب عندما توصل تقنع نفسك بالمسألة هذه اللي الحياة هذه عذاب وهذه موجودة في البوذية يعني أول نقطة إن هي المصايب اللي تقع لك لا تؤثر فيك مثل ما تقع ما يسمى الأشياء الجميلة. ثم عندما تؤمن بهذه الحقيقة المرة أن الحياة عذاب تولي تتقبل العذاب وتجي مع تحزن وفي نفس الوقت تبحث على جزر الفرحة في أي مناسبة تتوفر لك الخلود أيضا ممل وعذاب كبير من قال ذلك من قال ذلك لو الخلود بفكر وبوعي و آه معنتها بمهام بمسؤولية كما مسؤولية الرب يعني احنا نقوله معنتها ان الرب خالد او ازلي هل تظن ان الرب آه يعني آه يمل او يكل لا اظن فهمت آه لو حور عين ونابه فهمت واشجار وانهار وخمر بالفعل سوف يمل أما لو كانت عنده المسؤولية وعنده أشياء أشياء معنتها يهتم بها، لا أظن خاصة عندما يقوم بذلك العمل وهو مؤمن به، وهو يحب هذاك العمل وبنية حسنة، لا أظن أن العمل اللي نعمله وحنا نحبه ما نحسش الوقت كيفاش يتعدى، الخلود يولي ما عادش عنده قيمة. هل يوجد حسد وهل يؤثر على المحسود؟ أه نعم نعم نعم هذايا معناتها نعرفوه وقت على أه أه التاثير أه الفكري أه او ما يسمى بالتاثير الاثيري او بالتاثير النفسي فهمت لا لا موجود موجود بطريقه مش كيما يذكروها هما يعني حسدتك وما حسدتني مش بالطريقه هذيك فهمت كل شيء طبعا متصل ببعض المهم أه ما نزيدش نطول ياسر أه باش أنا قلت لكم باش نمشي لباريس المفروض نمشي غدوة، لكن أظن باش نمشي بعد غدوة، إذا غدوة تكون عنا المقابلة كما الوقت هذا، حول خاطر اليوم باش نتكلموا على العقل في الغنوصية، وغدوة باش نتكلموا على النفس، طبعاً كيما قلت لكم، ونعاود نقول لكم إن هذه معناتها الفيديوات الرمضانية هي فيديوهات مختصره جدا يعني غير باش ما هو ضروري وما هو يعني باش تحط لكم الشبكه العنكبوتيه اللي تفهموا من خلالها من هو الانسان ومن هو الكون منطلق من نظن يكفي في المساله هذه طبعا طبعا سوف سوف أحق... صوف... طبعا انا دائما نقول السؤال هو الاجابه يعني السؤال اهم من الاجابه السؤال اهم شيء هو السؤال والذي يسال سؤال فهمت آه حقيقه يكون قدم لل معناتها للاخرين حاجه كبيره يا لان السؤال اصعب من الاجابه نوعا ما المهم آه... تحياتي للجميع أزول أهلا وسهلا بكم عسلام السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر عسلام إذا تكلمنا في الفيديو السابق عن الطاقة وعرفنا أن ليس هناك نوع واحد من الطاقة من جهة ومن جهة أخرى أن الطاقة لها مداخل معناتها كثيرة في الإنسان وفي كل موجود بصفة عامة وهنا مع أن ذكرت المرة الأخرى حكاية الشعر اللي في الرأس ونوعاً ما اللحية ما تذكرتها وفما حاجات أخرى كما قلت لكم هي حمل نوع من الأحجار الأحجار معينة عندها كل واحدة الميزه متاعها كما أيضاً حاجة مهمة جداً في الطاقة وهي تمثل معنتها تقوي الطاقه الدماغيه هي ما يسمى الوشام الوشم في الجسد على حسب مناطق معينه والوشم في هذاك علاش معناتها الاديان بصفه عامه علاش الاديان هي تحرم خاصه الاديان السماويه تحرم كل ما هو يجلب الطاقة للإنسان مثلا أنا قلت لكم أن المرأة تملك قدرة أكثر من الراجل في الطاقة أول حاجة تتفوق علينا في المسألة الجنسية تتفوق علينا في النقب الطاقة في مراكز الطاقة تتفوق علينا في أسر حاجات من ناحية ما يسمى بالطاقة فلهذا يعني يتم تحجيبها وعزلها ووضعها في مكان بعيد لكي لا تتفوق على الرجل يعني يتم اخضاعها واذلالها لكي لا تكون افضل من الرجل اذا وكما ان كما قلت لكم الوشام هو الذي يعطي الطاقه للمخ الذي فهمت يقام على الجسد كما ان حبيت زيد ان حاجه اخرى زوج حاجات مهمين ان كل حاجه عندها طاقه وكل حاجه عندها طاقه خاصه واحنا في حياتنا سواء بالولاده سواء بالتربيه سواء بالمجتمع سواء بالاصل سواء بالمنطقه اللي موجودين فيها عندنا طاقه طبيعيه نجم نقولوا راهو الطاقه الطبيعيه تتمثل نجم نقولوا اكثر من خمسين في 50% فهمت يعني نتلقاوها بصفه عامه هذه معناتها مسألة إذا لو عندما نقول لك أنا وكل إنسان يتولد عنده كما قابلية لطاقة معينة وعنده إمكانية الطاقة وفي بعض الأحيان الاتباع الأعمى فهمت الاتباع الأعمى يعني ما تقوم بالأديان ما يسبب بالتقليد هو الجهل فلهذا من الخطأ من الخطأ الكبير ومنحبش نطول في الموضوع هذا إنك تجي تتبع معلم وهذاك المعلم ما هوش يقرب لك يعني مثلا نفترض أنا مثلا عندي تجربة في طاقة معينة أنت تجي تتعلم من عندي الطاقة دي أو الطاقة دي عندك أنت بطريقة طبيعية فهمت أو يمكن تكون عندك يعني ما غير مجهود إذاً يجب أن تبحث الشيء الذي ينقصك يسمى تكمل روحك مش تجيء اي ذاك عجبك كهاو تمشي تبع لا فهمت تبع الشخص او استفيد ما نقولش تبع هي اول حاجه العلاقه بصفه عامه من بين البشر لو آه يكون عندك علاقه مع انسان وما تستفيدش منه والا تفيده غير قطعها كيف فهمت يعني فهي علاقه ما ما تصلحش شيء آه دونك اللي حبيت نقوله هوني انه آه كل شيء ليس صدفه كل شيء له فعل وردة فعل وهذا بسبب ما يسمى الثنائيه الموجوده في الوجود وتنجيم نقول لك انا الطاقه نتاع الشعر مثلا تطول الشعر تجيب لك طاقه طبعا تجيب لك طاقه معينه فهمت ولكن اذا قصان الشعر فهمت تنقلل ذلك الطاقه او تجيب لك طاقه اخرى اللي هي تعتمد على الثقب اللي موجود في الراس من فوق الثنائيه في الوجود هي اللي تجعل كل ما هو معناتها ثنائيه هي هي تجعل الصراع معناتها موجود يعني لولا الثنائيه لا ما كان التقدم هذه الثنائيه جدا مهمه في الوجود ولا يمكن أن يكون وجود بدون ثنائية و... والثنائية هي التي تجعل الأشياء موجودة وهنا ديما نركز على نقطة معينة هنا نحكم على الوجود بمفهوم اللي احنا فيه يمكن أن هذا الوجود يسميش وجود بالنسبة لوجود آخر مثل وجود العدم اللي هو نوع آخر من أنواع الوجود آه قلنا أن الطاقة الذي يسمونها يعني المعتقدات وكل شيء الروح لا تغادر الجسم وانما ما هيش تغادر الجسم وتدخل فيه هي موجوده هي القاعده هي مثل الهواء موجوده في الوجود وانما نطلق على الشيء يتلقى الطاقه على حسب تلقيه هو لهذه الطاقه وعندما يقل الجسم من تقبل الطاقه يقع ما نسميه الموت او التفتت للماده وقلنا ان الطاقه فمت... آه هي العلاقه من بين ما يسمى الجسم والمخ فمت... يعني هذه وهي اللي تحول ما يسمى جانب منها يحول الماده الى طاقه وهذه الطاقه تسير في كل الاجسام و... آه موجودة في كل جسم، ما جسم ما فيهش هذه الطاقة. به، نظن هذا ملخص لما يسمى الطاقة، فهمت؟ اليوم سوف نتكلم عن العقل. طبعاً العقل ليس له علاقة بالمخ. إذاً موضوعنا هنا هو العقل الذي هو صادر بين قوسين عن المخ. وهذا العقل حير العلماء إلى اليوم الإنسان ادرس المخ وعرفه وعرف اللي جانب من المخ مرتبط بالجسم وبالحواس الخمسة وبتسير الداخل الجسم ولكن أيضا هذا المخ يتلقى ويكون طاقة وعنده اتصال معناتها ما فوق المادة عن طريق ما يسمى الطاقة هو يتلقى الطاقة وينتج في نفس الوقت الطاقة يعني عبارة على شيء مهم جدا أه هنا أه حير العلماء في فهمه ماديا طبعا رغم انه هو يعتبر ليس مادي للعلم العقل لا هو مادي ولا هو طاقة ولا هو موجود باش نكونوا واضحين العقل ليس موجود اصلا لانه ينتمي الى ما يسمى عالم العدم عندما نقول فهمت عندما نقول عدم نقصد نوع اخر نجهله من الوجود ما نجمش ما نجموش نعرفوا شنو وهو من الصعب فهمه ونحن في عالم الوجود، ومن الصعب فهمه بالمنطق، ومن الصعب فهمه بالتجارب الماديه. نحن في عالم الوجود، فهمت؟ لنا ابعاد معينه. بينما العدم له ابعاد اخرى مثل الأزلية عدم المحدودية التحرر من الزمان والمكان لا يخضع لقوانين عالم المادة أو عالم الوجود وإنما معناتها يخضع إلى قوانين أخرى معناتها معاكسة إن لم نقول مجهولة كليا من هذا العالم ولكن من حسن الحظ إن كل ما هو في عالم العدم له ما يشابهه في عالم الوجود والمادة ولكن كما يقال الأمثلة تضرب ولا يقاس عليها من أجل تقريب الفكرة فقط إذا ماذا تقول الغنوصية عن العقل الذي ما تقول هذه الغنوصية عن العقل اللي العلم الآن يقول أن العقل مجرد تفاعلات كيميائية تصدر من المخ وتنتهي بانتهاء المخ أو الدماغ المخ. هنا يجب التركيز قليل ونعود إلى ما قد قلنا في الفيديوهات السابقة وهي إن الوجود بصفة عامة ينقسم إلى قسمين هي العدم والوجود بالنسبة للوجود عندنا مادة وطاقة أو طاقة ومادة آه وبالنسبة للعدم ينقسم إلى العدم الأول والعدم الثاني وهنا الفرق بين العدم الأول والعدم الثاني افهمني تو افهم ركزوا مليح عنا طاقة وعنا مادة وقبل الطاقة عنا عدم ثاني وقبله عنا عدم أول هذوما أربعة عناصر ونحن نعلم أن الطاقة صادرة عن العدم الثاني الذي هو عدم قابل لوجود الطاقة العدم الثاني هو اللي يسمح للطاقة بالظهور وهذا العدم الثاني هو الذي نطلق عليه العقل الكلي وهنا المفارقة بين الغنوصية و المعتقدات المعتقدات والأديان تقول إن العقل الكلي يحتوي كل ما سوف يكون أي يعتبرون العقل الكلي أو العدم الثاني هو الكتاب الذي يسميه القرآن الكتاب المحفوظ أو فيه ما كان وما يكون وما سوف يكون. الغنوصيه تختلف كليا في هذه المساله وتقول احنا نتكلم على العقل الكلي، مازلنا ما تكلمناش على العقل الشخصي والعلاقه بين العقل الشخصي والعقل الكلي. العقل الكلي في الغنوصيه هو يحتوي كل عقول الموجودات الماديه ولكن الغنوصيه تقول ان العقل الكلي الاول الذي هو العدم الثاني فارغ كليا بل هو عباره على اشكال فارغه هذا الفرق من بين الدين والغنوصيه الغنوصيه الدين او الاديان او المعتقدات تقول ان العقل الكلي في علم كل شيء وهي لو نجيو نثبتوا مليح نغزرو نلقاو ان الاديان والمعتقدات لم تخطئ نوعا ما لانها لم تقول ان الاشياء موجوده في العقل الكلي وانما قالت علمها موجود في العقل الكلي ولكن الغنوصيه تكون اكثر شده في المساله هذه وتقول ان حتى ما يسمى بالعلم غير موجود وانما الموجود هي الرموز الفارغه الذي تسميها الغنوصيه الايقونات انتم بتعرفوا للوغوس او الايقونات ودايرتكم تقراوا عليه خاصه في الفلسفه اليونانيه القديمه والان كل شيء كل شيء عنده ايقونة، شركة عندها ايقونة، لوجوس، أنت أنت كإنسان مثلا أنت كأحمد، ايقونتك هي أحمد، أكرم كرم مثلا هذيك تسمى ايقونة متاعك. لكن الأيقونة متاعك في ما يسمى العقل الكلي، ليس أحمد كرم وإنما قابلة هو مجرد شكل وهنا نرجع للاشكال اللي هي جدا مهمه واللي نجدها في الطبيعه وفي الكون وكل شيء هي اشكال تبدا من النقطه الى الخط الى المثلث الى المربع الى الورده الى الزهره الى كذا الى السداسيه الى الخماسيه الى التساعيه الى العشريه حتى توصل ما يسمى الى ورده الحياه وهو الدائره المستويه اللي هي في الحقيقه الدائره أزل، يعني النجمة متكونة من خمسة، فهمت يقول؟ بينما الدائرة متكونة من أزل من الفروع. بالنسبة للغنوصية الأيقونات، تسمى الأيقونات أو اللوجوس الموجودة مثل، ما مثل هذه الأيقونات، باش نحضر لكم مثل حي. آه المشكلة أن في آه العقل الكلي الأول، العقل الكلي الأول، هناك العقل الكلي الأول، وهناك العقل الكلي في الوجود، متصل, متصل بعض العقل الكلي الأول كانت هناك ما يسمى الأيقونات الأساسية، مثلا نقولوا: كانت إيقونتين هي إيقونة الطاقة وإيقونة الجمال. كلما ما يتقدم الوجود عندما تظهر إيقونة تسمح التي بعدها أن تظهر إلى أن وصلنا فيما يسمى بالعقل الكلي الحالي هو يحتوي على الإيقونات الإيقونات الذي سوف تظهر وفي نفس الوقت يحتوي على التاريخ الذي حدث ولهذا يقولون إن الكتاب المحفوظ فيه ما كان وما يكون وما سوف يكون إذا كل ما تقدمنا في الوجود تظهر أيقونات أخرى وهنا ليس كل أيقونة ليس كل أيقونة موجودة في العدم أو في العقل الكلي تظهر للوجود من الشروط الأساسية لظهور الإيقونة يجب أن تكون هناك المادة التي يمكن أن تتشكل مع هذه الإيقونة لكي تعطيها معنى وكلما تقدمنا ظهرت الإيقونات أو ظهرت الموجودات نظن يعني المسألة صعيبه شوية ولكن نجمو نزيد سهلها وهنا باش نزيد سهلها طبعا سوف لا تكلم عن الأيقونات وكيف ظهرت بالتسلسل وما هي الأيقونات الأولى الذي ظهرت ما يسمى بالأيقونة الثلاثية ثم الربعية حتى الأيقونة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة وهنا تذهب الأيقونات الأساسية توصل إلى 12 وهي الذي خلقت ما نسمى الزمان او الساعه اللي احنا نستعملوها تو واللي قسمنا بها الواحد ثم تاتي الى الايقونات الاخرى 13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 هي اخر ايقونه الذي ياتي مجموعها تسعة و1 19 نعود الى واحد فهمت الكل هال كل الوجود قايم على السفر والواحد عندي سفر عندي واحد عندي اثنين هي واحد واحد من بعد اثنين وواحد لدينا ثلاثة ثلاثة فهمت يعني وهكذا فهمت إلى أن إلى ما يسمى التسعة التسعة هي تمثل الصفر والعشرة هي تمثل الواحد والتسعتاش هي تمثل الواحد، هي تمثل الصفر. علاش نوصلوا ل 19؟ لأن الثلاثية هي من القواعد الأساسية لعالم العدم الذي أدى للوجود، الذي نجدها في الأهرام المصرية، ونجدها في المثلث الهندوسي أو الشرق الأقصى، الهند، ونجدها عند المسيح ما يسمى الايقونه الثلاثيه، ما يسمى الاب والابن والروح القدس. الروح القدس هون هي هي الطاقه فهمت؟ الاب هو العدم والابن هو الوجود فهمت؟ والحركه التي وقعت بين العدم وبين الوجود لكي ظهر الوجود اذا آه خلينا نمشيه بشوي بشوي اذا سوف لا اتكلم على الايقونات وكيف ظهرت بالتسلسل من العدم الاخير وانما اقول على حسب الفكر الغنوصي لا يمكن لشيء ان يظهر في عالم الوجود الا وتكون ايقونته حاضره وهنا الغنوصيه تقول الايقونه الحاضره مقصود كما نسميه في العلم فما قاعده آه كريم يسر الشرح شويه صدقني صدقني يا رجامة ما فماش اسهل من لي من لي قاعد نقول فيه يعني اسهل من هكا ما نجمش ما عش فهمت اما من بعد الاسئله <تصفيق> الاسئله الاسئله الشعوب الذي تتقدم تتقدم بالاسئله il faut poser questions لازم طرح الاسئله خدم اطرح ميات سؤال اهم من تلقي اجابه واحده اذا الاسئله هي مفتاح المعرفه آه، عندما تقول الغنوصيه ان لا يمكن للشيء للظهور قبل ايجاد إيقونته حاضرة وقابلة للظهور مثل في العلم أو في العلم التجريبي يقول لك مثلا قبل مئة عام أو مئتين عام العلم قال يمكن الإنسان أن يصنع طائرة يعني ما يسمى يدخل في إمكانيات العلم إذا إذن الإيقونات موجودة فيما يسمى باللوح المحفوظ نعم تقريباً أما الإيقونات اللوح المحفوظ يجبك أن تعرف نجاوبك على السؤال هذا برك باش تنجم تركز أما خلي السؤالات في آخر المقابلة اللوح المحفوظ ليس جامد اللوح المحفوظ الأول كانت فيه إيقونة واحدة الإيقونة هذه الواحدة اسمها الوجود هي اول ظهور الايقونات وهي اللوح المحفوظ هو الصفر المحايد المطلق وظهرت فيه ما يسمى ايقونه الوجود التي هي الصفر الايجابي ثم في الصفر الايجابي بدات تظهر الايقونات الاخرى وكل ما ظهر ظهر الوجود ظهرت ايقونات من بعدها فهنا ما يسمى اللوح المحفوظ أو ما يسمى بالعقل الكلي هو يعطي في الأول افتراضية الوجود ليس كل ما هو مفترض في اللوح المحفوظ سوف يوجد يجب أن يجد مقابله في الوجود رمزي احنا نستعملوا كلمه اللوح المحفوظ للتسهيل للفهم يعني نستعمل المصطلحات التي نعرفها لكي نفهم الامثله تضرب ولا تقاس وهي لا تسمى لا لوح محفوظ ولا عقل كلي ولا شيء هي تسمى في الاصل العدم الثاني او العدم الاخير قبل الوجود اذا هذه المصطلحات في الحقيقه من يتوقف عند المصطلحات فهو انسان لم يصل بعد لفهم لب الغنوصيه ولب الاحساس يعني انسان ما عندوش احساس يعني اكثر شيء يفكر بمخه برك وبالمنطق. المهم خلينا نكملوا الحديث بتاعنا اذا الايقونات هي عبارة على افتراضية اللوح المحفوظ ما نطلق عليه اللوح المحفوظ هو عبارة على افتراضات. ليس كل ما في اللوح المحفوظ سوف يظهر الوجود لو لا يجد له مقابل عبارة على أني أنا عندي مثلث هوني لا يمكن أن يظهر ماديا إلا عندما يظهر شيء مادي على شكل مثلث عندما يركب هذا على هذا ويصبح لهذا المثلث له وجود علمي في هذه الحاله شنو اللي يوقع وريتهم نفهموه وتنحكيو على العقل ماذا يقع ان هذه المعلومه تسجل كتاريخ وكحقيقه في اللوح المحفور وهذا ما نسميه بالمكتوب او ما يسميه بالم... معناتها مش بالمكتوب نسميه بالفعل بالحاجه وقعت بالفعل المهم خلينا نكمل وقابل للظهور يعني لازم يكون لا يظهر في عالم الوجود يعني ليس كل من هو إيقونة يظهر في عالم الوجود ولكن كل من يجد من يتقبله في عالم الوجود لأن عالم الوجود يقوم على الفوضى بينما عالم العدم يقوم على النظام يعني عبارة على أني عندي حاجة منظمة نشد ندخلها بعضها فهمت وكما مثلا تشد شد مثلا بلار وحط عليه حبات من الرمل منظمة حبات من الرمل حط عليه طبقة من الرمل منظمة ثم أعمل موسيقى أو أعمل ضربات سوف يرسم لك شكل لوحة سوف ترسم لك على هذا الرمل لوحة يكون عندها شكل مربعات مثلثات دائرات على حسب الصوت أو على حسب الموسيقى أو على حسب الحركة الذي تحدثها حول حتى الطبل أعمل حتى الطبل شد الطبل ولا صيح ولا تكلم تكلم بصوت عالي طريقة تتحرك حبات الرمل وترسم شكل خلينا نكمل بش ما نطولوش قابل للظهور ومن خلاله يقع فهمت؟ تظهر الايقونه اي ان ليس كل ايقونه موجوده تظهر وانما كل ما هو موجود كانت له ايقونه ويمكن ان نتلقى ويمكن ان تظهر ايقونات جديده مع التطور في الزمن والتجربه. به، المساله كلها هي بين التلقي من بين الوجود والايقونه. وعندما يقل الالتقاء يوقع ما يسمى التلف أو الموت وعندما تنقص الطاقة خطر الطاقة هي عبارة على اللصقه الذي تلسق اليقونة آه ل... ل... ل... بال... آه طبعاً يكون هنا ليس هي العقلة ليس هي العقل هي بال... بالمادة أو بالوجود إذا خلينا من البحث عن هذه الأمور لأنها معقدة وماناش باش نفاو خلينا نتكلم على العقل في الغنوصية يعني خلينا نتكلم عن عن العقل في الشخص وفي الغنوصية بصفة عامة ساعة قبل ما نتكلم على الشخص خلينا نتكلم على العقل بالغنوصية الغنوصية تقول إن العقل العقول كلها متصلة لماذا متصلة لأنها غير مادية يعني قلنا أن العقل هو شيء غير مادي هل تدري أن شيء نفكر فيه أنا نفكر فيه توا ولو حتى ما نقولوش يمكن ينتقل إلى صديقي أو إلى جاري ويمكن أن ينتقل إلى أبني ويمكن شيء أنا مفكر فيه فكر فيه جدي أو جد جدي أو فكر فيه إنسان إذن هناك قنوات في العقل العقل مش المخ، هناك قنوات أو ما نسميها دي بخسال يعني طرق اللي تربط كل العقول ببعضها وليس عقل الإنسان مع الإنسان بل كل العقول الوجودية. كلها متصلة ببعضها عن طريق ماذا؟ عن طريق العدمية أو الأثير العدمي. آه الأثير العدمي وكل شيء تفكر فيه أو تراه بحواسنا الخمسة يُسجّل في العقل الكلّي شفت نضرب لك مثال فهمت؟ أي عبارة أن العقل الكلّي فيه أشكال مربعة مسدسة مخمسة وغيرها أي هذه الأشياء عندما تتحقق في عالم المادة تعود وتسجّل التجربة في العقل الكلّي وتبقى موجودة للأبد أزلية كأزلية العدم وهي ما نطلق عليه التاريخ وهو ما نطلق عليه التاريخ خلينا بعيد عن الكلي ونأخذ الآن سمحوني خلينا بعيد عن الكل وخلينا نأخذ مجرد إنسان مجرد فرد فهمتَ مجرد فرد فرد فقط ايقونه موجوده فارغه فهمت ولكن فيها ايقونات كل من هم قبله وسوف يكون وتتظهر الوجود سوف تكون ايقونات كل من هو بعده اي انت تولد وتحمل جينات عقل مانيش نتكلم هوني على الماده يعني كل ما فكر فيه جدودك من اول الدنيا موجود فيك ساعات تقعد لنا احنا ساعات نقول هذه الفكره من فين جاتني تعاد معناتها مخك تحس كانك ماكش واحد الف واحد يحكي في داخلك هذا يحكي وهذا يحكي وهذاك ما فما اشخاص توقع لهم هذه المسألة وهو هو يعتبر مرض عقلي فما فم حتى ان الانسان من الجمش يعرف روحه شكون يعني يتصرف تصرف تاع شخص اخر فهمت ودايما نيش موضوع ماش ندخلو فيه الذي آه، يجمع هذه الايقونات هو إيقونتك انت يعني انت عباره على إن يحتوي على ايقونات اخرى اللي هي قبلك ولكن عندك ايقونتك انت هذا ما يسمى البحث عن الذات على خطرك انت باش كان باش تعيش أفكار جدك وهذا ما يوقع ما يسمى في النقل أنك تعيش تلقى مثلاً قبل تلقى لوليد عمره ثلاثة سنين لابس ويتكلم ويتصرف ويعمل وكل شيء كما بو إذا هذا الشخص فهمت موجود معناتها نسخة مطابقة الأصل لجد ولا جد جد ولا طبعا فري رئيس بي الأدان متفق معاك الأدان بالنسبة للغنوصية ما يسمى القنوات المادية تقول الغنوصية أن القنوات المادية هي التي تولد بها التي تعطيك القابلية للأصول للمعرفة يعني مثلا أنا بابا ذكي ياسر وامي ذكية ياسر نتلد عندي قابلية باش نكون ذكي ولكن مش يعني اني نكون ذكي، نجم نكون نطلع ابها من صباتي. علاش؟ انا عندي القابليه ولكن نفسد كل شيء. ما نستعملهاش. فهمت؟ ما نستعملهاش ويمكن انا ج... آه بابا آه معناتها معناتها ابله وامي بلها وما عنديش القنوات في الادان وفي القدره العقليه المخيه متاعي والجسديه لكي نكون ذكي ولكن ابذل مجهود كبير فما شخص ينجح ما غير ما يقرا فما شخص ذكي ولكن ما ينجحش فما معناتها المساله كلها مساله معناتها استعمال للامكانيات ليس ان عندك القدره يعني انك باش توصل ايش خلينا نكملوا الكلام؟ ااا آه اذا سوف تكون كما كما انك تتحمل ايقونات اجدادك وانك يعني الحاجه اللي تعملها انت اي حاجه تعملها معناتها يعني انا نتكلم راه هنا كان في العقل مانيش نتكلم لا عن نفس لا على حتى شيء نتكلم على العقل وطون لكم ولكن كل هذا يجب ان تجربه وتعلمه نضرب لكم مثال نفترض ان ابوك شاف شجره شاف ويعرف الشجره ومات بوك فهمت وانت تولدت والاشجار ما عادش فما الاشجار ما عادش فما حتى حد ما قال لك اللي فما شجره الشجره فكره الشجره موجوده فيك ولكن مش موجوده ما شفتهاش هيك فش تتحصل عليها؟ ما تنجب تتحصل عليها لما تكونكتي فهمت؟ تكونكتي على ما يسمى بالعقل الكلي او العقل الجماعي، ثم طبعا مراتب في العقول، ثم العقول الانسانيه، العقول الحيوانيه، العقول النباتيه و ثم بعد نوصل ما يسمى للعقول الكليه. اذا عندما ترى شجره معناتها هي وعندما انت ما شفتش حتى مره شجره ونهار من النهارات شفت شجره. فهمت؟ هذيك موجودة في مخك، معناتها من جدك، حتى جدك حتي شدك فهمت؟ إذا هنا, هنا تدخل مسألة التربية والمجهود الشخصي للبحث عن الذات، ورغم هذاك الكل، هذا ماهوش داخل في البحث عن, الج... عن... عن... عن الذات. هاتوا نقول لكم علاش، هاني معناتها باش للنقطة المهمة اللي باش لها على خاطر نعرف اللي موضوع العقل موضوع كبير ياسر، وصدقوني صدقوني صدقوني. يعني نحاول نلخص فيه، يعني كنت نجم نحكي لكم كان جيت نحكي لكم بلاش ورقة راني نقعد نحكي لكم بالسوايع، ما نوفاش. فهمت؟ ولي نحكي لكم بالذاكرة متاعي. أما علاش أنا نكتب باش نحدد روحي، فهمت؟ باش ما من نضيعش. فهمت؟ آه إذن خلينا نكملوا، آه وعندما الشجرة تبدأ موجودة في مخك، وانتي ما شفتهاش في حياتك فهمت ماذا يحدث لك يحدث لك نوعا من الفراغ في عقلك نوع من الفراغ لان هي موجوده فيك كقلب كشيء موروث ولكن انت ما شفتهاش فهنا نسميه هذا الانسان يعني انسان يقول عنده حاجه ناقصه فهمت اللي يحدث نوع من القلق او الفراغ ولكن موجود في عقلك طبعا اذا العقل عباره على التاريخ العقل هو نجم من منعتين اول حاجه انه عباره على قابليه التلقي ومسجل للتاريخ هو افكار مجرده والعقل تجده عند الحيوان فهمت تجده عند الحيوان ااا آه معنتها معنت تجدوا حتى عند الحيوان وعند النبات يعني العقل موجود فهمت وعند الحيوانات نجدوه بطريقه طبيعيه، أنت شوف مثلا الفأر عمره ما شاف قط ولكن عندما يولد عندما يولد ويكبر شوية يشوف قط يهرب هناك أشياء في الطبيعة عند الحيوانات تصرفات ما يسمى التصرفات الطبيعية موروثة جينيا وعند الحيوان هي طبيعيه يعني لا شعوريه فهمت وهذا يخلي عن طريق الوراثه يخاف من القط حتى ان لم يراه قط آه الذباب في الحقيقه الذباب انا ندخل الذباب بالذمه عندي في الدار على خطر نموت على حاجه اسمها ذباب آه يبدا يدور حكه ويعمل لي جو فهمت آه هذاك علاش ذباب يعني نحبوا ياسر خاصة في الفترة هذه آه إذن بالنسبة للغنوصية العقل هو موجود في كل موجود حي العقل ليس موجود في كل ما هو غير حي بل اللي موجود الوجود متاعه يعتبر ما عنده حتى قيمة الذي هو موجود في كل ما هو جماد هو المخ أو اللب لان العقل من اهم الحاجات المهمه هو الحركه فهمت هناك عقل النبات وهناك عقل الحيوان وهناك عقل الانسان هذاك هو اللي عنده وعندما نقول الحركه الحركه الداخليه والخارجيه وهي مرحله متطوره جدا من الماده الحيه طبعا عندها عقل صار عندها عقل لك يختلف على عقل عندها عقل محدود هو أقل وهناك عقل الحيوان وهناك عقول حيوان مختلفة ليس مثل السمك مثل الحيوانات الأخرى والإنسان عنده روى الفرق الكل بين عقول الإنسان والحيوان خطرة في الحقيقة الانسان يحتوي على كل عقول النبات احنا فينا الورد وفينا التفاح وفينا البانان عقولهم لكل النباتات الكل وهذا موضوع اخر هي ما يسمى بالتناسخ عند الغنوصيه تناسخ التجربه لان اذا تفهموا تفهمون العقل عدم اذا هو جامد اذا يمر عليه النبات ويمر عليه الحيوان ويمر يعني ما يتحركش ما فهمش من هنا تاتي فما فلسفه يونانيه قديمه يقول لك ان العالم جامد ان الوجود جامد احنا ما لناش نتحركوا احنا نخايبوا واحنا نتحركوا واحنا ما نتحرك. نتحركوش وهو بالفعل ما نتحركوش فهمت يعني العدم ما يتحركش اللي يتحرك هي الماده فهمت وهي خيال ماهيش حقيقه تحرك خيالي مش علينا معناتها ما نحبش ندخل في الموضوع هذا اذا مرحلة تطور المادة الحية مثل النبات والحيوان والإنسان وهو عن طريق المخ وعن طريق الطاقة وعن طريق الجسم مرتبط بالعقل هنا افهموا نقطة جدا مهمة هذه نقطة جدا مهمة المخ هو مادي موجود في جسم مادي عنده نوافذ نحو العدم الذي هو نسميه العقل يعني هناك علاقة احنا كلمنا عن المخ انه عنده علاقة بالجسم والحواس وكذا وبالطاقة وكذا وكذا لكن هناك نافذة نجم نقول ان العقل والمخ هما شيئين لاسقين لبعضهم لكن واحد في عالم الوجود ولاخر في عالم الماده الواحد في عالم الوجود وواحد في عالم العدم هذا نسميوه مخ وهذا نسميوه عقل وكل وهذا يصدر ما يسمى بتفاعلات كيميائيه وكذا وكذا وكذا وهذيك التفاعلات الكيميائيه اللي احنا نشوفوها تفاعلات كيميائيه ونجم نحلوها لكن هو ينقل كما ياخذ المعلومه من العقل الكلي هو مرتبط بما يسمى العقل الفردي هذا نسميه العقل الفردي والعقل الفردي متصل بالعقل الكلي نظن نقطه مفهومه خلينا نزيد نركزوا الر... الر... على هذه النقطه ونختم الفيديو على خاطر آ... معناتها المساله صعيبه شويه الحقيقه معناتها صعيبه خلينا نكمل. إذا، آه العقل المخ مرتبط بعقول الأجداد كما هو يعطي عقول الأحفاد ومرتبط بالعقل الكلي في الوجود وهو ما نطلق عليه التاريخ ومرتبط بالعدم الأخير أي أنه عبارة على نافذة بين عالم الوجود وعالم العدم عن طريق المخ يعني العقل هو نافذة لعالم الوجود من العدم عن طريق المخ الذي هو بدوره يعني المخ هو نافذة في عالم الوجود نحو عالم العدم فهمت؟ يعني واحد عكس الاخر طبعا جانب من المخ ليس كل المخ لان عرفنا احنا اه اهميه المخ يتعامل اكثر اه في ما يخص العالم المادي اذا العقل موجود في عالم العدم والمخ موجود في عالم الوجود وكل المعلومات الذي نحصل عليه يحصل عليها المخ في عالم الوجود ينقلها الى عالم العدم وهكذا وصلنا الى اهم شيء وهي النفس أو الوعي الذي أقوى وأهم، فهمت؟ وهو اللي باش نتكلموا عليه في الفيديو القادم. إذا الوعي الإنساني هو الذي يتوقف مع معنتها نجم نقولوا أن العلم الآن في الوقت الحاضر لا يتكلم عن الوعي أصلا، هو مازال ما وصلش لفهم العقل. فهمت؟ وأكبر معضلة الآن عند العلماء ما علاقة العقل بالوعي وما علاقة العقل بالتفكير، هل التفكير هو العقل؟ لا. التفكير هو من خصائص النفس أو الوعي، بينما العقل هو عبارة على معلومات سوى معلومات افتراضية يعني عدمية سوى آآ آآ معلومات مكتسبة من المادة تسجل اذا تو انسان كيميانا فيه الجسم فيه المخ فيه الطاقة وفيه العقل نعرف كل شيء قاري كل شيء فهمت؟ طبعا العقل ليس له حدود فهمت هل شنو انا هل انا مهم لكن ما عنديش وعي وما عنديش تفكير حتى شيء ما عندي حتى قيمه ما عندي حتى قيمه يعني عباره عباره على فهمت حيوان او عباره على على نبات نبات فهمت رغم لي الوعي موجود نوعا ما في الحيوان وفي النبات لكن اقل من الانسان والانسان يعتبر هو اكثر درجات الوعي اذا العلم يتوقف عنده هو ما يسمى النفس أو الوعي ما زال بعيد كل البعد عن فهم الإنسان لهذا لهذه الساعة وهذا سوف نتكلم عنه في الفيديو القادم والوعي هو في الحقيقة ما نطلق عليه بالعدم الأول وغدوة الفيديو الأخيرة فهمت الفيديو 15 فيما يخص التركيبه الانسانيه وسوف نحاول ان نفهم ما هو الوعي او ما هي النفس نلخص كلمتين وخليكم تسالوا سؤالات نتاعكم الجسم عندما يموت هو والمخ يمشي للغبار انتهى الطاقه ثابته موجوده الطاقه نتاعك تبقى تتوزع وهنا نقطه ياسر مهمه لو اللي قاري البوذيه يعرف ان البوذيه لا تؤمن بالاستنساخ الفرق من بين الاديان هي في فهم جوهر الانسان البوذيه تعتمد على الطاقه فلهذا بوذا ماذا يقول هو في تعجبني فيه بوذا في في هذا الموضوع يقول لك الرجل لا تصبح رجلا حتى تمشي الرجل كان ما مشاتش ما نجموش يسميوها رجل. فهمت؟ يعني هي قوله مهمه. البوذيه تقول ان الانسان عندما يموت اللب متاعو يتوزع على كل ما هو موجود. وهذه فكره صحيحه لان البوذيه تعتمر ان الانسان متكون من جزئين، الجسم والطاقه فقط. وتدخل في الطاقة كل ما هو عقل ونفس ووعي وكل شيء والاعتماد الأول على الطاقة، فكلام بوذا هذا صحيح لأن أنا عندما نموت الطاقة متاعي الكل فهمت تتوزع على الموجودات اللي موجودة، واللي مثلا الملحد يقول لك نموت نولي كهو انتهى كل شيء حتى هو كلامه صحيح. لأنه هو يتكلم عن الجسم. الجسم وقت يموت يمشي غبار، منطقي. فهمت؟ بينما ما يسمى الهندوكية أو البراهمية أو الفيدية، تقول لك عندما الإنسان يموت يعاود يرجع، علاش؟ حسب رأيكم. لأن الهندوكية أو البراهمية وغيرها تؤمن أن الإنسان جسم وعقل وهذا طبيعي أن العقل اللي أنا يعني كسبتها التجربة هذيك فهمت بشتتعاود تتجرب من طرف أشخاص اخرين يمكن حاجة أنا عملتها يعملها واحد آخر في بلاصه أخرى في وقت آخر في عمر آخر فما تكرار وهذا بنفهم منه اللي في التجارب نتاع البراهميه ولا الفيديه نتاع يقول لك التناسقه وحتى في الدروز عندهم. تجي تلقى شخص فهمت؟ عاش نفس الحاجه اللي عاشها واحد عنده 100 سنه، نفسها. لانهم لان العقل هو عباره على خزان معلومات اي انسان ينجم ياخذ منه. بينما اللي يؤمن اللي العقل الانسان انه معانتها جسم ونفس هذه حاجة أخرى هذا سوف نعرف المهم نظن نكتفي بهذا القدر عملنا ساعة سامحوني تويل ياسر أما نتمنى نتمنى نتمنى خذيته فكرة على الموضوع فهمت نتمنى خذيته فكرة على الموضوع وحتى كان ما فهمتوش مش مشكلة تو <-نتبه> تفهموا <gibbon> مع الوقت أنا كان الشيخ نتاعي يقع يعلمني حاجات ونقول له ما فهمتش يقول لي تكبر وتفهم فهمت وفما حاجات صدقني فهمتهم بعد 10 سنين وبعد 20 سنه باش فهمتهم. به هل يمكن فهم الوعي والتفكير من خلال البراسيكولوجيا؟ ااا أه البراسيكولوجيا هو علم طبعا طبعا كل العلوم يعني يمكن ان تفهم اما انا نتكلم فيك عن ناحية، مانيش نحكي لك عن الناحيه العلميه راهو اسمع لازم البعض اللي يتصل بي ويبدا يسب و وكذا ويبعث في المساجات والميلوات سامحوني حق الميلوات اللي وصلتني ما نجمتش نجاوب على الناس الكل اما اكيد تون نجاوب عليهم مشغول شويه اما تون نجاوب عليهم يعني غير عطيوهم شويه وقت أه يقول لي اش بيك تخلوض وكذا وانت ملحد وانت طامن بالعلم انا مانيش عالم انا مانيش عالم انا مانيش عالم فهمت ما عادش تقولوا لي العلم العلم حاجه واللي يقول في حاجه أه آه باهي انا لسه جايه من فهم شيء بصراحه مريم مبارك توعد تسمع الفيديو تتفهم مسيرة العقل الباطن بالعقل الكلي باهي اول حاجه العقل العقل الباطن هو آه المعلومات آه خطر العقل عنده آه المعلومه عندما ياخذها مثلا نعطيه ياخذ آه باهي اس وقفوا سؤالات شويه حتى لين نجاوب باش ما يابطليش ياسر فهمت مثلاً أنا انظرت إلى هذا السجار حطيتها في عقلي أنا مثلاً المعلومة هذه ما عادش نستعملها يعني بطلت السجار إذا المعلومة ما يسمى في العقل فما ما يسمى بالمعلومة القريبة والمعلومة البعيدة وهذا ما نسميه بالنسيان يعني حاجة ما عادش نستعملها أو ما عادش نعملها ننساها أين تذهب؟ تذهب للعقل الباطني، هذه حاجة، حاجة ثانية ما ما موجود في العقل الباطني، حاجات أنا عملتهم وأنا مزلت صغير ياسر ولا عملتهم أنا بدون وعي، هذاك يتحط في العقل الباطني، مثلا أنا توا واقف قدامكم قاعد تشوف فما حاجات مانيش قاعد لهم لكن قاعد نشوف فيهم، فما حاجات قاعد نسمع فيهم ولكن مانيش نسمع فيهم، فما حاجات تحت <تصفيق> <تصفيق> فما حاجات مثلا تحت الاشعه البنفسجيه فما حاجات صمت مانيش نسمع فيه هذا الكل كل يتسجل في العقل الباطني كل هذاك يتسجل في العقل الباطني الحاجات اللي ما عادش نستعملها الحاجات اللي نسمعها ونتحصل عليها ولكن ما نعيش بها سوى ما نعيش بها مثلا طلعت في في حافله مشيت قعدت جلست لا الناس الكل واللي سائق الحافلة والكل والتفاصيل المملة وكل شيء كل شيء كل شيء كل شيء يتسجل في العقل الباطن هذا العقل الباطن أما العقل الكلي هناك ما يسمى مراكب في العقل الكلي أما وطبعا نحكيه على العقل الكلي هو العقل الكلي لذاكرة كل الموجودات الذي موجودة في الكون موجودة أو موجودة أو سوف توجد، يعني في العقل الكلّي نلقاه كل التاريخ ونلقاو الحاضر ونلقاو الافتراضات التي سوف تقع احتمالاً في المستقبل هذا هو العقل الكلّي، هي كل المعلومات التي فيها والاتصال معناتها العلاقة من بين العقل الباطني والعقل الكلّي علاقة كبيرة لأن لا يمكن أن تتصل بالعقل الكلي دون المرور على العقل الباطن. اذا عندنا العقل الواعي الظاهر تمر للعقل الباطن ومن العقل الباطن تصل الى العقل الكلي اظن اجبت رجاء على سؤال المشكله في الغنوصيه هي انها مثل الاسلام لا يمكن اثباتها علميا كلاهما يعتمد على الايمان الاعمى لا ليس صحيح الاسلام لا يعتمد على الايمان، الاسلام يعتمد على الاعتقاد بدون تجربة شخصية، الا بعض المذاهب الاسلامية كالصوفية وغيرها يقومون ببعض التجارب، الغنوصية هي تجربة شخصية، أنا مثلا وقت لك حاجة فهمت؟ نقول لك حاجة يعني أنت لازم تلقى الطريقة باش تجربها وتعيشها، كان أنت ما عشتهاش ما تمنش بها، كان أنت ما... فما حاشتين بالغنوصية. يا إما ما يسمى فما طريقتين طارق للمعرفه في يعني بالنسبه للمعلم، فهمت للمعلم طريقتين، الطريقه الأولى هي ما تسمى بالتجربه الشخصيه، أنا الشيخ نتاعي وقت يقول لي حاجه نجربها شخصيا ونحاول باش خاطر هي مسأله راهي ذبذبات، لازم تلقى الموجه نتاعك. انت عباره شفت انت مثلا باش تجبد فرونس 24 لازمك تحط روحك في السيرتيلي على فرونس 24 الدبذبه بتاع الرجوه هذاك ولا بتاع التلفزه هذه باش تنجم تجبد الذبذبات نتاعك كل انسان عنده رقم ذبذبي هذاك ما يسمى بالرقم السري هذيك هي معرفه الذات لو تنجم تحط روحك في الذبذبه او قريب من الذبذبه خاطر احنا بطبيعتنا محطوطين على ذبذبه الوجود إذا جينا علامات في الصغر نتاعنا ساعات تبدا قاعد تقول هاوك هذاك بش هاك هذاك باش يطيح ويعمل أه هكا يطيح تقول هذيك المراه هيك باش تشري هذيك الحاجه وتشري هذيك الحاجه راهو المسائل هذه توقعنا في الحياه اليوميه لكن ما انتبهش لها هذاك علاش هي من بعد نحكيو عن نفس ما اهميه الوعي انك تنتبه انت مثلا تقابل فلان فهمت تلقى روحكم من بعد رجعت فرحان فهمت تفهم عليش رجعت فرحان هي بالنسبة للغروسية هي كيما العلم التجريبي وتنحط هاش دوزون نطلع ما ولكن هي تجربة شخصية بشتعرف اللي يناسبك واللي يساعدك واللي يمشي معاك واللي يخليك تلقى طريقك في الحياة بينما الإسلام أو الأديان فهمت؟ هي تقليد أعمى قالوا لي صلي نصلي قالوا لي صوم صوم لا ما بالقاسم ما, ما عنده حتى علاقه الكلام اللي قلته هل من سبيل الخروج من الموروث اذ كان سلبي هل سبيل هل من سبيل الخروج من الموروث اذ كان سلبي ما فهمتش طبعا طبعا يجب الخروج آه شكرا ملحد مش بلعاني اذا المجنون بهذا المنطق غير موجود لان مخه وهو همزه الاصول بينه وبين العقل المجنون المجنون حاجه اخرى المجنون طول عليه غدوه يا راجل مجنون احنا مازلنا ما للمجنون فهمت المجنون مش غير موجود عنده وعي ولكن الوعي نتاعو فما خلل في الانتقال المعلومه بين الخلل في المخ المجنون عنده خلل في العقل والمخ فهمت هذاك علاش المجنون لا لا لا موجود موجود موجود عندما نقول انا غير موجود يعني مثلا توا الكمبيوتر فيه معلومات وفيه جسم وفيه مخ وفيه بروسيسور وفيه كارت مير وكل شيء لكن هو موجود فهمت؟ يعني قلت انا كان جيت بلاش نفس مش يعني مانيش موجود، يعني منحسش بوجودي، تولي ما عادش عندي حتى قيمه. الافكار هي الايقونات، فما نوعين من الافكار الغير منفذه هي ايقونه والافكار المحققه والمجربه تصبح حقيقه وتبقى الايقونه نتاعها طبعا. آه ما هو ما هو موقع الذاكرة كما الخيال آه من العقل آه ما هو موقع الذاكرة كما الخيال من العقل آه الف... يعني ما فهمتش حسين أما نقصد يعني الذاكرة والخيال الفرق بين الذاكرة والخيال فهمت إن هذه هذا سؤال جدا مهم يا حسين سوى هذا سؤال جدا مهم ما الفرق بين الذاكرة والخيال هذا اللي قلته لكم ان العقل يحتوي على ايقونات اللي هو يتسمى الخيال يعني اشياء ممكنه الحدوث هذا يسمى الخيال وعلى الذاكره هي اشياء كانت متخيله واصبحت واقع وهذا هو الفرق بين الذاكره والخيال في العقل الانساني أه اتوم سام كريم انت موسوعه اخي وحتى لا لا مش موسوعة راي انت تعلمت هذاك الشيء هذا اختصاصي فهمت؟ فما ياسر حاجات ما نعرفهمش، أنا في هذا المسأل أنا ضيعت حياتي كاملة وحقيقة ما نكذبش عليك ندمت فهمت؟ ندمت حقني تعلمت شوية ومشيت عشت حياتي فهمت؟ ضيعت عمري كامل في حاجة يعني باش نعيشها بعد ما نموت فهمت؟ يعني بعد ما نموت يعني يكفي أنك تعرف الطريق يكفي وقت تموت. تعرف روحك فين باش تكمل، تعرف اللي إن انت باش تواصل الطريق، فهمت؟ الحس درجات، طبعا طبعا الحس درجات، والحس درجات موروثا وتعليما وتربيه واجتهاد ذاتي. شفت يمكن تولد بدون حس، بوك مع في حتى حس، أمك قلبها أسود، كيما نقولوا بارد. ويزيدوا يربيوك اللي يقتلوا فيك كل الاحاسيس بالضرب والتمرميد والإهالة فهمت؟ ولكن انت تخلق الحس. الكل متساوي، ما فهميش واحد ما عندوش عذر. ما تقوليش على خاطر كذا وكذا، مش على خاطر بوك وامك فقير فقاره، يعني انت تطلع فقير. لا. عندك الامكانيه باش تولي غني، يعني بالمفهوم المادي. ومش لأن أبوك ومك أغنية أنت باش تطلع أغني يمكن تعيش حياتك كاملة فقير آه ما، ما تدي على الحمق, الحمق الإسلام لا حول ولا قوة إلا بالعقد ما، ما تدي الإسلام الإسلام الأديان الأديان الأديان, الأديان صدقني أنا الأديان أعتبرها جريمة في حق الإنسانية هل تدري أن الأديان وخ... عطلت الإنسانية أكثر من خمسة سنة أكبر جريمة تجربة لكن تجربة نغلطنا أما لازمنا نفيق على رواحنا هل الأفكار في العقل الإنساني هي وقونات يمكن أن تظهر الوجود إذا لها قلب ملي طبعاً طبعاً محمد طالبي طبعاً أنا هذه أول تجربة بديتها راهو مع الشيخ نتاعي، أول ما قبلني، أعطاني، قال لي اخرج خلف البيت، وكان فما كما نقولوا ياسر أحجار، معناتها كبار، قال لي شفت هذوما الأحجار؟ قال لي تخيلهم اللي هما موجودين غاديكا، غمفت عينيا تخيلتهم، قال لي توا أنقلهم كما تخيلتهم. أنقلتهم كما تخيلتهم، فهمت؟ من بعد، قال لي تذكرت اللي أنت كيفاش قال لي شوف الحجارة هذوما كيفاش معمولين، شفتهم. قال لي تو تخيل كيفاش تحبهم يكونوا موجودين. نقلتهم غاديكا، فهمت؟ من بعد قال لي أرجع تذكر كيفاش كانوا. قال لي تنجمش ترجعهم كيفاش كانوا. رجعتهم كيفاش كانوا، المهم أسبوع كامل ولا ننقل كوم حجر من مكان إلى مكان بالتخيل. فهمت؟ حتى في الأخير، آخر الأسبوع، حطيت رجل على رجل والحجر موجود في بلاستو وأنا نغذر له ونبدل فيه كما نحب انا بمقيم ونشوف فيه اللي هو تنقل ولا ما عادش موجود هوني موجود هوني موجود هوني موجود هوني ما غير ما حرك ما غير لا نعرف أمام أسبوع كامل وأنا نقوم أقوم بالعملية فهمت آه يعني استعمال العقل آه النجوم في الزراعة زواج البناء في القديم شيء صحيح استعمال العقل عقل النجوم في الزراعه طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا هذيك موضوع اخر يا بابا ادريس فهمت المشكل اللي كل فكره كل فكره مهما كانت تجدها في الوجود رانا احنا خلاصه الافكار احنا خلاصه الافكار شفت اللي بش, كان انت تعرف شيء اخترعه العباد هل تدري ان الطائره والسياره واللي باش نخترعوه الكل في المستقبل موجود قدام عينيك في الطبيعه موجود قدام عينيك انا نضرب لكم مثال بسيط جدا فهمت ثم آه واحد ديما يمشي اللي بحر يهز معاه آه المظله اصحابها سميوها بالتوسي وشوف الريح تهز فيها الصحابة وتجي الريح ومشاكل وكذا وكذا وكذا أي مرة بقى يمشي هكا للطبيعة ويشوف شاف ورقة بتاع الجار قد ما يضرب الريح ما تتحركش، معمولة بشكل عادي طريقة عاد معناتها مش نورمال طريقة مش عادية اللي يضرب الريح يمين شمال فوق طلع أطبر الورقة هذيك ما تتحركش ولو حتى مرمية على الأرض مشى صنع سحابة أو مظلة بنفس شكل هذيك الورقة. وجربها، حطها في البحر، فهمت؟ وجاءت وقت ريح وعواصف والدنيا والسحابه ما طارتش، وما تحركتش من بلاصتها، هكذا يتم الاختراع، وهنا أهمية الغنوصية، كيف يمكن الاتصال بذاكرة المكان. تركيز بالذهاب الى العقل الباطن والاتصال بالعقل الكلي ولمس الاشياء اللي موجوده في المكان آه المسيح قال من آمن بي بتعاليمي وإن مات هنسبه هنا واحد مع الأب العدم ماذا تقول؟ آه تجاره غير مو هذيك هي مو هذيك هي فهمت تعرف هذه فكره غنوصيه هذه يا قرنفل الصيني يا قرون فلسطيني نقول لك حاجه هذه فكره غنوصيه ثم أسلة صدقني يعطيكم الصحه يعني أسألة انا لقد تم غزني في الأسلة على قد ما نجيب هذه مساله مرتبطه ارتباط كلي بما يسمى العوده او الرجعه هناك قاعده غنوصيه تقول ان البشريه عندما تصل الى الازليه سوف تبدا في اعاده البشر ولكن سوف لن تعيد الا من مسجل اسمه في التاريخ فقط ما هيش باش ترجع الا اللي مسجل اسمه في التاريخ كيما مثلا الفراعنه كانوا يحنطوا اجسامهم باش يبقوا مذكورين ولا علاش مثلا العباد تكتب اساميعها ولا تجي تكتب على الحجر خاطر ما مش فيش يعرفوا العباد الكل اللي ظهروا مش باش يرجع لك انسان كلاه وشرب ورقد وواحد لكن إيش تقول الغنوصية؟ تقول الغنوصية من كان يحبون ذلك الشخص أو يحبهم سوف يرجعهم هو فهمت؟ نفترض مثلاً المسيح بعد ألف عام ألفين عام كان كان موجود رجعوه جابوه طبعاً هو باش يرجع الجماعه متاعه فهمت هذاك علاش نفهموا الأهمية إنك تحب تقابل المشاهير وتحب تتقابل معاهم وكل شيء وتتعرف عليهم وتاخذ أوتوغراف وكذا، علاش؟ على خاطر معناتها ولو حتى أنت بايع فول، وهذه فما قصة كانت باش نطول أكثر من ساعة، متاع واحد بايع فول عادي فهمت؟ يعني غير على خاطر واحد معناتها كيما نقولوا إحنا غنوصي أو واحد عارف المعرفة، يعني ديما بعد لا يكمل بيعان الفول يهز يهز له شويه فول فهمتاه يهز له الفول باش ياكل فهمتاه ف في بعد كيما نقولوا احنا 40 سنه الاخر هذاك الشيخ باش يموت فهمتاه قال له انت باش تكون معايا يعني وقت تموت باش تلقاني نستناك كيما عطيتني الفول هوني من بعد انا باش نعطيك اللي انت عطيتهولي في هذه الحياه. العقل الباطني نفسه العقل اللاواعي. العقل الباطني هو اوسع من العقل اللاواعي. العقل الباطني هو اللي في تحت التحت التحت التحت، فهمت؟ لازم نتكلموا على مراحل العقول، كيفاش من عقل العقل العقل خاطر هي سلسله كيما السبحه فهمت باش توصل مراحل فهمت الاسلام عقيده بتفق معك علي الحضاره القديمه هل كانت لديها حس اقوى من الحس البشري اليوم بالفعل اتوم سامي بالفعل كانت لها حس اقوى كيما الطفل عنده حس اقوى مني وقت تكبر تلهي بالحياه وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا مثل تردد القرار كيف ننمي العقل؟ ننمي العقل أول حاجة قبل ما تنمي العقل لازمك تنمي الجسم وتنمي المخ فهمت؟ انا قلت لكم نافذة المخ هي الأذن تعلم اسمع فهمت؟ هي كلها مربوطة ببعضها فهمت؟ اه الموروث السلبي طبعا طبعا طبعا عليه طبعا الموروث السلبي طبعا تنجم نحي كومبليتوم و قد نحي الموروث السلبي من الاجداد تنقل لولادك موروث ايجابي و وه... آه اري السؤال بتاعك آه مت هل اشعر اني مت وعندما تنام هل تشعر انك ت... انك سوف تنام نفس الشيء تشعر قبل الموت وقت ضربة الموت قد قد ما تحس في شيء لا هل الخوف يحدث في القلب؟ لا لا يحدث في القلب ولكن آه آه مع أن تفهم أشياء أشي... فما عروق موجودة من بين المخ كل شيء في المخ فماش في القلب حد شيء أما فما عروق متصلة بالمخ والفؤاد والكبدة وقت جاو يدرسوا فيهم يلقاوهم مرتبطين يعني مثلا وقتها بلاصة في مخك مثلا تخاف تولي تخاف مثلا قلبك يولي يدق بقوة فهمت يعني هذه عملية عصبية فهمت آه ما رأي الجنسية في الندم ما فهمتش ملحد مش ملعاني ما رأي الجنسية في الندم يبدو اني ما زلت لم استوعب الغنوصيه يعني انا تركت الاسلام الخرافي وأحس نفسي مرتاح الان هل يجب علي ان اعتنق ايمان الحادي لا لا يجب عليك ابقى في الذي ترتاح اليه لا تطلب اكثر ال... يا اخي الهدف فيها بالقاسه في الحياه هذه الهدف انت ماكش انا ما تقول غنوصيه على الحد الحد المادي فهمت الغنوصيه الملحد تقول عنه الملحد المادي الذي لا يؤمن بالماده ولا يؤمن بهذه الغنصية ولا يؤمن حد شيء فهمت يعيش حياه سعيده مثله مثل الحيوان ايش تحب من بعد ما كفش لك حد شيء سيئ سي فيني وكا. فهمت هو انسان قريب لمرحله الحيوان واللي يقول عليهم الاسلام كالانعام بل اظلوا سبيلا فهمت خاطر يحبهم بالسيف فهمت اشخاص انا كان نعيش كيما الحيوان وانا مرتاح فهمت؟ ما راي الغنوصيه في الندم؟ الندم الندم الغنوصيه تانيب او اول ما تتعلم الغنوصيه وتعرف روحك اللي انت اصبحت غنوصي يتنحى منك ما يسمى تانيب الضمير والندم علاش؟ على خاطر تؤمن ان الحياه مجعوله لكي تجرب من لم يسقط لن يمشي بل تعتبر من لم يجرب لم يعيش فهمت اذا الحياه مجعوله للتجربه به نكمل الاسئله هذوما يزيون الاسئله هل عذاب الحياه نشأ من سيطره أنا سيطره الذات برايك في اطروحه في ذلك محمد محمد أه لا أنا عذاب الحياة أه فما يسمى نظريات على مسألة عذاب الحياة سيطرة الأناء أه وهو حب البقاء وغريزة حب البقاء وهي بالحقيقة الحقيقة الأناء أه الأناء ثم الأنا من الأناء ثم الأناء الوجودية ثم الأناء الشخصية المادية هي عند أنواع أه العذاب إذا هذا موضوع كبير محمد، ساعات تسأله أسئلة كبيرة. ما علاقة الإيمان بالابتلاء؟ الإيمان ليس له علاقة بالابتلاء، الابتلاء ما مش موجود في الغنوصية أصلا، فهمت؟ لا تبتلى وإنما هي الحياة، يجب أن تقبلها كما هي، أما الإيمان هو أن تجرب شيئاً شخصي، يعني أنت تشعل <تصفيق> هذه وتحرق، وليت مؤمن أن النار تحرق، متأكد. خلاص تجربه شخصيه انا نجي نقول لك آه راه النار تحرق آه انت ما تحطش يدك وتصدق كلامي تسمى معتقد فكر مجرد موجه كهربائيه تولد في المخ آه الفكر ليس موجه كهربائيه آه ظاهرها يمكن موجه كهربائيه او كيميائيه او غيرها آه به تولد في المخ به اذا اعتبرنا فكره مجرد موجه كهربائيه تولد في المخ والافكار الانسان تشكل هاله من الطاقه حوله وتنتقل وتتلقى الطاقة التي هي من نفس نوعها. السوير نتاعك ما فهمتوش عم بي كومبليكي. التخيل هو التخيل ممتاز التخيل، التخيل والحلم، الإنسان اللي ما يحلمش راهو إنسان ميت. فهمت؟ الإنسان اللي ما يتخيلش وما يحلمش لازمك تعمل فترة تخيل، فترة سكون، فترة بالعكس. ما فماش أحسن من التخيل في بالك المستقبل تاع البشرية أنها تنجم تحصل على كل ما تريد بالتخيل وهذه فلسفة ألمانية قاعدة تظهر الآن في ألمانيا الإنسان لكي يحقق أفكاره يجب عليه أن يقوم بنفس ما يقوم به العقل الكلي لكي يجعل يقول تظهر الوجود إذا يجب على كل الإنسان طبعا طبعا محمد طالبي بفكرة صحيحة ما ما يخصك أنت ما تنجمش تعمل كل شيء تنجم تستفيد من الآخرين طبعا طبعا لان الغرور علم الفلك والتنجيم اذ كان الكواكب ليس لها علاقه ولكن تجد تحركاتها تؤثر على سلوك الانسان ومصيره كيف ذلك <تصفيق> هو ليس, ليس ليس ليس تحركها هو الذي يؤثر على سلوك الانسان انا نضرب لك مثال نضرب لك مثال بسيط رجاء ونكتب الموضوع معك تسلسل بربي على خطر سفيني نضرب لك مثال من علم الزراعه فهمت القمر احنا نعرفوها اللي تأثر على الماء تأثر على المد والجزر وتأثر على كل ما هو مياه متفقين معايا في هذه المسألة إذا القمر عندها منازل فما 28 منزل و 29 منزل وكل منزل عنده اسم والقمر أو ما يسمى القمر تقوم مرة بعملية صعود مرة بعملية نزول يعني ما يسمى الذهاب نحو البدر والنزول نحو الهلال. أوكي؟ آه نأخذ مثلاً الجزر. الجزر هي نبتة تنبت تحت الأرض يعني هي عروق. إذا لو تزرع الجزر والقمر نحو الصعود سوف يأتيك جزرا صغيراً. لماذا؟ لاننا نعرف ان الاجسام تتكون من كميه كبيره من المياه فتقوم القمر انت زرعتها وقت هي يعني هي تنبت لتحت وانت زرعتها والقمر نحو الصعود اذا سوف تجبدها المياه اللي في الجزره سوف لا تمنع لظهور جزر كبير فهمت بينما لو تزرع الجزره والقمر نحو النزول عندك ما يسمى ال الجزر الكبير. طبعاً هذه كانوا يعرفوها الأمازيغ. قبله كانوا يعرفوها الحضارات الفلاحية. ما يسمى النظر إلى الكواكب للزراعة. نفرق ما تشتزعه، فما طقس، فما كذا. وذي هذا علم كامل في الحقيقة. واليوم نستطيع أن نحصل على جزر كبير بدون تأثير القمر بأدوات معينة. إذا مشي يوريك اللي الإنسان هو الرب. الخالق لنجم يغير مسار الطبيعة. أنا قلت لك أستطيع تنبأ بالمستقبل. قلت لك يمكن أن تفترض المستقبل. المستقبل موجود مسجل. يعني يعني افتراضاته موجودة. يمكن لكن يمكن يحصل يمكن لا. لأن المعطيات يمكن أن تتغير. يعني على حسب المعطيات اللي تم ساعات أنت مثلاً تتنبأ. تقول غدوة مثلاً بالشوق حادث فهمت؟ تجيك ساعات في مخك واحدة واحدة. فهمت؟ وتخرج للشارع وبالفعل يقع حاد، ولا ساعات تقول باش نضيع البسطام نتاعي او باش نضيع فلوسي. فهمت؟ هنا فما زوج جوانب، يمكن هذيك المعلومه جاتك من نتيجه ظروف معينه موجوده، ولكن يمكن ايضا تفكيرك انك باش تضيع تخليك تضيع. هذا فيما يخص انت، اما بما يخص شيء خارجي يمكن ان يكون المعلومه وصلت لك اشارات لان كل ما سوف يقع في المستقبل له اشارات في الحاضر. مثل مثلا بعض ال الحيوانات تتنبأ بقدوم الزلزال قبل ثلاثة أيام، هذه ذبذبات وأشياء تحسها. فهمت؟ طبعا أسماء الأنبياء يطلقون عليهم أيقونات، فهمت؟ أهلا كريم. هل صحيح أن مخ أنشتاين مختلف؟ أكيد مختلف أكيد فما ياسر وفما أشخاص أه أه مخاخهم تختلف ويعيشوا ويموتوا وهو وي... ما يعمل شيء في حياته به في بهذا القدر خليني نكمل نقرا سؤالات ونقص عم كان يسعى ذلك حفظا كل هذا القصص سمع زيز معرفة أه محمد يعني أه فما حاجات ما نعرفش أنا محمد أه نعرفه على حسب الكتب اللي وصلت لنا وأكثرها مزورة وفما تزوير كبير في التاريخ أكتفي بهذا القدر، أخي هل لي أن أكون مسلم غنوصي في نفس الوقت؟ طبعاً أن تكون صوفياً، دين الحب، دين جلال دين الرومي، دين آآ آآ كثير طبعاً طبعاً يمكن يمكن أن تكون مسلم غنوصياً أي مسلم صوفياً، شكراً لك. الغنوصية لا تؤمن بوجود خالق لهذا الكون الغنوصية الحادية لا ما مش لا دينية تقول لا يمكن أن يوجد رب للكون بل الغنوصية تعتمد على فكرة أن الربوبية للكون هي شيء سوف يظهر من المادة فهمت؟ يعني هي ما ترشح الإنسان لكن الغنوصية تقول يمكن أن يكون تتنبأ الغنوصية أن سوف يكون لنا صراعات مع موجودات أخرى في الفضاء لم تحصل بعد لها نفس الوعي متاعنا يمكن أكثر من الوعي يمكن ويمكن يما أحنا ننتهي وهو ما رب هذا الكون فهمت؟ يا اما أحنا ننتصر يعني فما حروب مستقبلية بعد عشرات الآلاف من السنين مع موجودات أخرى وهذا بحث طويل حول نوع الوعي اللي تتكلم عن الغنوصية إنه يمكن أن يكون هناك وعي مثلا في كوكب آخر في حيوان آخر مثلا في الأسد أو يكون وعي في النبات أو يكون وعي في الحجرة في الفمتة يعني الغنوصية وذلك يخرج منهم ما يسمى الأفلام الخيالية وكل شيء استعمل الأواني الفخاريه تساعد الانسان على النمو افضل طبعا الفخاريه والخشبيه ابعدوا عن المعدنيه فهمت شكرا شكرا شكرا شكرا, شكراً. العرفانيه والغنوصي العرفانيه هي الغنصية العرفان والتصوف ليس التصوف التقليدي محمد ده. اللي يسالني على سؤال ليس التصوف بتاع تمشي الله الله الله الله الله الله, الله, الله. لا ما يسمى بالتصوف الفلسفي آه بدون جواب معلش شكرا. مش مشكلة تنجم تكتبوا, تكتبوا آه تنجم تكتب آه في تحت الفيديو أنا نجاوب آه ممكن آه. الغنوصية تؤمن أنها يمكن وجود آه موجودات أخرى آه واعية في كواكب أخرى تحياتي وشكرا لكم ومع مقادم. فيديو قادم غدوه يمكن نعمل لكم فيديو تعلمكم العشيه مع الثلاثه الاربعه كان باش نعمل فيديو باش نتكلم عن النفس من بعد باش نسافر ماشي لباريس لمده اربعه خمسه ايام يمكن نزل لكم فيديو مسجل على حسب الموعد ولكن يمكن معناتها اعذروني وتحياتي وانا وعدتكم ب 30 حلقه في رمضان او 29 حلقه نعملهم كما وعد لو توفر الظروف تحياتي ومع السلامة السلامة